جنوبی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر انگوراجا گیٹ پر پولیس فورس اور یوریا کھاد اور چینی مافیا کے معافی فائرنگ ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ چار ٹرک یوریا کھاد غیر قانونی طور پر افغانستان اسمگل کر رہی تھی یوریا کھاد سے بھری چار ٹرک افغانستان اسمگل کرنے سے روکنے کی کوشش پر پولیس اور تاجروں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جنوبی وزیرستان میں تاجر برادری کے ساتھ اسمگلنگ میں سرکاری لوگ بھی ملوث ہیں پولیس کا کہنا یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر چار ہزار سے زائد چینی کے تھیلے اور متعدد یوریا کھاد کی ٹرکس افغانستان اسمگل ہو رہی ہیں